רעיון מגניב מקורי קצר לפעילות לסיכום החופש. אז החופש הגדול לפעמים הוא מלא, חוויות יותר נעימות, פחות נעימות, מצמיחות, משנות, מרעננות. כל משפחה, כל קייטנה, כל, כל קבוצת הדרכה והחוויות שלה מה אנחנו יכולים לעשות לפעילות שמצד אחד תסכם, מצד שני תראה את המכלול וגם תראה כל פרט ופרט בחופש. ואפילו תהיה בה אפשרות לא רק לסכם אלא גם לקוות ולצפות לשנה הבאה ולתחילת השנה. זה גם פעילות סיכום ויכולה להיות גם פעילות פתיחה. אז מה עושים? למשל בוא ניקח את הדוגמה שההורים מחליטים להסכם את החופש לילדים שלהם. שזה המון משמעות, היכולת של ילדים לתפוס דברים על ידי הסוף או ההתחלה או האמצע על ידי מאוד מאוד של חמש דקות. יכולה ממש להיות מחוללת שינוי בתפיסה של הילד אל מה הוא עושה וגם חוויות האישיות שלו אם הוא יצליח או לא יצליח, האם לו משמעותי או לא היה לו משמעותי. אז מה עושים? יושבים ביחד כל המשפחה סביב שולחנה המשפחה, זה יכול להיות גם בטבע, בפארק, בפארק או בפיקניק אתם עושים, ובוחרים איזה שהוא אביזר, איזה שהוא מדיום שבעזרתו אפשר לבותא את הפעילויות או החוויות שלו בחופש. במקרה הזה כל חוויה פעילות תיוצג לידי בלוק אצ' הבלוקים פה הם שווים ובאותו צבע, אבל גם אתם יכולים להשתמש בדברים בצבעים שונים, למשל חתיכות לגו שיש להם גדלים בצבעים שונים, זה יכול להיות גם אה, כמה סוגים של קאפלוט או כמה סוגים של אה, עץ. אז איך עושים את זה? בחמש דקות. זמן משפחתי, כולם משווים ביחד מסביבים לשולחן, בוחרים איזשהו כלי משחק אה, עם צורות פשוטות שבעזרתם אפשר לבנות מבנה. זה לא חייב להיות מבנה מסודר, זה יכול להיות גם מבנה מאוד מאוד מבולגן כמו שאתם תראו שאנחנו אוכל לעשות. ומה, איך המשחק הזה עובד בעצם? המשחק לסיכום החופש, המשחק אה, לפתיחת השנה אפילו זה יכול להיות. הורי המשפחה או אחד הילדים יכולים לבוא ולהגיד מה, מה הנושא שעושים סביבו סבב. ואז כל אחד בתורו לוקח אה, אבן, קפלה, החתיכת לגו, פלסטיק, בסדר? ובאותו מתחם, באותו אזור, באותו הגדרה כל אחד בוחר איפה להניח את זה. בסופו של דבר המתראה לייצר איזה שיו מזנה צורה סירתות כל שיו. נניח אגב זה גם יכוליות על ניירים צבעים. ובאחד יש איזה שיו משותף. וכולנו נוצרים בסופר, ומשתكلים על החופש שלנו, ומה רואים או על התקפות שלנו, לשנה אחדה. אז בואו נדגי. אני אבא של המשפחה, אני מחליט לאגיד ש הסיבה שלנו יתחיל בדוברים תימים ש Achalti בחופש הזה. אז אבא יגיד, אני אבתי ליהול את הסלט של מאור הקטן. שמאור הכין לנו אה, בשבת. מצוין. הים הבא ואומרת, אני מאוד מאוד אהבתי לאכול את הקוסקוס של סבתא אסתר. אחלה. אה, הילד אה, שיבחר לפי הסבב, ייקח ויגיד אני מאוד אהבתי לאכול את האמבורגר בבי בי בי. -בי. מצוין. אה, וכן אל וכן אל עד שנגמר ואז אפשר לבחור. עוד שאלה, מקומות שמאוד אהבתי לראות או מקומות שאלי מאוד נעים לבקר שם. הבריכה נפל אז מנשים שוב. נצוין, מישהו אחר אומר אני מאוד נהנתי בבית של הדודים, נהנתי במחנה קיץ, נפעל מנסים שוב. ולאט לאט כמו שאתם רואים מתחיל להיווצר פה מבנה, אתם רואים שלי יש עוד דוגמה יחסית שחוזרת על עצמה, אבל כל אחד באמת יכול לעשות את זה כמו שהוא רוצה, זה באמת המטרה שתיווצר כאן דוגמה ייחודית, כל פעם יכול להיווצר משהו אחר, אם זה נופל פשוט מנסים שוב. טוב אז ככה מסכמים את השנה כמו שאתם רואים יש לנו כאן מבנה אחרי שתיים שלוש ארבע חמש שאלות לפי כמובן הסבלנות והזמן שיש לכם כהורים והורים לילדים או מדריכים או מנהלי כיתנה או מורים שמתחילים את השנה מסכמים את זה רואים את זה ואז אומרים בואו בוא נסתכל רגע מהצד ונסתכל על כל מה שעשינו ואנחנו כמבוגרים עוצרים עושים כזה איזושהי נשימה עמוקה בקול כדי שילדים יבינו שזה זמן לנשום פנימה את החוויות שלהם ועושים כזה. וואו. איזשהו קול שלי התפעלות. ועל מבינים אותו כנל, אותו דבר אפשר לעשות לפתיחת שנה. פשוט מדברים על שאלות, מעלים שאלות, שואלים שאלות שקשורות לפתיחת השנה. דברים שהייתי רוצה שיקרו לי, דברים שלא הייתי רוצה שיקרו. איזה דברים אני מצפה להם, מה אני רוצה לעשות וכו וכן הלאה.